Οι προσφέρουν πολύτιμες πυροφορίες για το ιστορικό παρελθόν και τις αλλαγές των ανθρώπινων κοινωνιών μέσα στον χρόνο. Κατέχουν προνομιακή θέση στη διδακτική της ιστορίας και λειτουργούν αποτελεσματικά στην επίσκεψη του παρελθόντος, ιδίως με παιδιά μικρότερων ηλικιών. Πώς είναι όμως να αποκαλύπτεται σταδιακά μια οπτική πηγή? Ποια στοιχεία της εμφανιζόμενης οπτικής πηγής δημιουργούν αίσθηση και σε ποιες σκέψεις οδηγούν. Ποια μηνύματα και ποιες ερμηνείες αναδύονται. Ποιες άλλες παρόμοιες οπτικές πηγές μπορούν να αξιοποιηθούν. Το μαθησιακό αντικείμενο «Οπτικές πηγές του 20ου αιώνα. Ο στόλος» είναι μέρος της συλλογής ιστορίας του φωτόδεντρου μαθησιακών αντικείμενων και ειδικότερα της υποσυλλογής «Οπτικές πηγές του 20 ου αιωνα ο στολος ειναι μερος της συλλογή ιστοριας του φωτοδεντρου μαθησιακων αντικειμενων και ειδικοτερα της υποσυλλογή νεότερη και σύγχρονη ιστορία 19ο-20ο Αποτελεί μια διερευνητική δραστηριότητα ανάγνωσης ιστορικών οπτικών πηγών, η οποία εστιάζει στις θεματικές της πολιτικής, κοινωνικής και πολεμικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, μέσα από ιδιαίτερα θεματικά πεδία, όπως αποτυπώνονται και με τις συγκεκριμένε λέξει λέξεις-κλειδιά. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάλογες διατακτικές διαφοροποιήσεις για κάθε βαθμίδα. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και της μαθήτριε να διερευνήσουν ένα οπτικό ντοκουμέντο, να διακρίνουν επιμέρους στοιχεία, να κάνουν υποθέσεις και να εμπλακούν με όψεις ενσυναίσθησης με την παρελθεντική πραγματικότητα. Η αξιοποίηση πρωτογενούς ιστορικού υλικού και την προσέγγιση όψεων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού κράτους προσομοιώνει τον τρόπο εργασίας των ιστορικών στο πλαίσιο της γνωστικής μαθητείας. Στην αρχική οθόνη του μαθησιακού δικημένου, οι μαθητές και μαθήτριε μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη σταδιακή εμφάνιση στοιχείων του οπτικού να επικεντρώσουν την προσοχή του και να μελετήσουν με λεπτομερή τρόπο συγκεκριμένα σημεία, να κάνουν υποθέσει και να προχωρήσουν σε πιθανέ αναθεωρήσει στη βάση των νέων εμφανιζόμενων στοιχείων. Όπω σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο τη συλλογή Ιστορία του Φωτόδεντρου, δίνεται ένα σύντομο κείμενο βασικών πληροφοριών π. για το είδο και τη διδακτική αξιοποίησή του και η σχετική βοήθεια β. για τον τρόπο πλοήγηση και διάδραση σε κάθε οθόνη. Με τη συνολική εμφάνιση του οπτικού ντοκουμέντου, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα σε επόμενη οθόνη να προβάλλουν πληροφοριακό υλικό για όλα τα εμφανιζόμενα σημεία, να κατανοήσουν τις τυχόν αρχικές παρανοήσεις, να εκφράσουν και να καταγράψουν την προσωπική τους άποψη. Στην επόμενη οθόνη, με την παροχή πρόσθετου συνοδευτικού ιστορικού υλικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου οπτικού ντοκουμέντου και με άλλα του ίδιου θεματικού πεδίου, να εμπλακούν με την πολυπλοκότητα του ιστορικού παρελθόντος, να κατανοήσουν τη μερικότητα κάθε ιστορικής πηγής και να διευρύνουν την ιστορική του σκέψη. Στην τελευταία οθόνη του μαθησιακού αντικειμένου, παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης περιβάλλοντος ανακεφαλαίωσης και ανατροφοδότησης της συνολικής διαδικασίας, στο οποίο εμφανίζονται οι απαντήσεις των επιμέρους δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη παράθεση των επιμέρους βημάτων οθονών και παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα ελέγχου και επεξεργασίας των αρχικών επιλογών. Επίσης, δίνεται δυνατότητα στου μαθητές και σχεσμαθήτριες να δημιουργήσουν ψηφιακό έγγραφο με το σύνολο των ερωτήσεων και απαντήσεων της εφαρμογή το οποίο μπορούν να το επικοινωνήσουν σε άλλα μέλη της σχολικής τάξης. Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί μέρος ενός συνόλου ανάλογων περιπτώσεων αποκαλυπτώμενων οπτικών πηγών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για ιδιαίτερα θέματα διαφορετικών περίοδων της ελληνικής ιστορίας.